Green screen är en spännande funktionalitet att bruka i undervisningen. Det er fint för eleverna att leva sig in i och være på kända städer. Till exempel nå så är jag på toppen av Monte Everest. Men i verkligheten så är jag i rummet mitt på högskolan i Östfold där jag bara har en grön skärm bak mig. Det jeg trenger for å lage en greenscreen-innspilling, det er faktisk en enfarve av bakgrunn og et godt videokamera. Vi spiller inn denne filmen i 4K-oppløsning, og det gjør da at disse kantene rundt meg de blir mye skarpere og tydeligere. Jo dårligere kvalitet man har, jo mer blurry blir så overgangende mellom meg og bildet. Opprinnelig så het det for Blue Screen, men etter så valgte man å ta bort denne blåfarven det at ganske mange av oss har blå øyne, og det kan av og til bli problematisk når man bytte ut bakgrunnsfarven som det er det man da faktisk gjør i slike filmer. Det er viktig å tenke på at man har på seg en kontrastfarge i forhold til den bakgrunnen man har tenkt å fjerne. For hvis det du har på deg er for lik den bakgrunnen som fjernes, så blir det en veldig rar video. Dette kan jo minne litt om Harry Potter for de som har sett det. Så det vi altså gjør, det er at vi fjerner bakgrunnsfargen og erstatter den med et lag som er en bilde eller en film som legges på i bakkant. Da kan dere se hvordan det ser ut i studio mitt. Det jeg vil vise dere er spesielt det som jeg har oppe i taket her, for denne lampa som er her oppe, den lyser på bakgrunnen min, slik at det skal være en jevn enforma farge. Det lyset som står her borte, det lyser på meg slik at jeg skal få et jevnt lys på meg. Man må ikke nødvendigvis være så professionell som dette. Enkle apper trenger ikke så god belysning. Men jo bedre kvalitet man ønsker, jo bedre lys lønner det seg å ha. Som jeg sa tidligere, så kan du ha en ensfarge av vegg. Det er selvfølgelig bedre hvis du har råd til å investere i en rig sånn som jeg har her. Ja, her er det sånn at i innkjøp så koster denne stativet en 23000 3 tusen og så koster en sånn rull med farge litt over tusen kroner. Og her kan man da velge forskjellige farger. Jeg kan dra ned for eksempel nå blå farge for å få en blå bakgrund på denne filmen. Det var en teknisk gjennomgang av hva du trenger for å komme i gang med green screen. Og som sagt så er det nå kjempeutfordringer som du kan ta i bruk enten du velger høyteknologi eller lavteknologi. Jeg ser vel for meg at de fleste elever, de har tilgang til en iPad med for eksempel programvaren green screen, der de kan spille inn sine egne filmer og så kan de sette seg ut og spille teater, nyheter, væremelding i forhold til å være fiktive steder og bruke green screenen som ett kommunikasjons i de filmene elevene lager.